بسم الله أبدأ بالقوافي ولا الحان ونسج من أفكاري جديدة الكلام مشاعر فيها هالاحساس بستان وندر حروف ما عليه بسم الله أبدأ بالقوافي والألحان وانسج من أفكار جديدة الكلام مش عارف في هلالإساس بستان وندر حروف ما عليها ملامي سلامي أهل المجدري بين الإيمان اللي مواقفكم جزالا عظامي أنا السويداني ولل اسمي عنوان عندي ذكرى لسامي تاريخ ومجاد ومواقف وميدان ومكارم النوت الحصالة للانامي والليلة هانا فرح بالحفلة الزان بمناسبة عدد سهيلة للماني أبو علي راعي المكارم والإحسان رعي وظاوبنا الرجال الكرام مداتي جوده بين بدوان تنشر له عزيز المقام ولو ضاقت الدنيا بدربين الايمان باب الفرج من عند ربنا الانام كنا نتباشر فيه من عده ازمان واليوم للبشرى جدير اهتمام الى الشعر بفرح الرياج ميزان وبالذات الطيب عبد الله الحالم مجموعة انسان حرا عزيز في حياته عصامي، حرا عزيز في حياته عصامي، بسم الله اردم ولا والالحان وانسج من افكار جديد الكلام، مشاعر في هالاحساس بستان، وندر حروف ما عليها ملامي، سلام يا اهل اللي مواقفكم جزالا عظامي انا السويداني وللنسمع عنواني اهل الحيسه عندي ذكرى لسامي تاريخهم جاد ومواقف وميداني ومكارم النت حصى للانامي والليله نفرح بالحفله تزدان بمناسبه عدد سهيل اليماني ابو علي والإحسان <تصفيق> وعيوظة وبنا الرجال الكرام <تصفيق> مدات جوده بين حاضر وبدوان تنشر له عزيز المقام ولو ضاقت الدنيا بذار الأيمان من عند رب لنام، كنا نتباشر فيه من عدة واليوم للبشرى جديد اهتمام الى الشعر بفرح الرياجي لميزان وبذاتنا الطيب يزيد احترام وعبد الله الحال بمجموعة انسان حر عزيز في حياته عصام حر عزيز في حياته عصام